Amitől én aggódom, vagy ami miatt így frusztrált vagyok, az az, hogy van egy kis hugom, aki 17 éves és nem tudom, hogy ő, mire oda jut, hogy egyetem fog -e tudni menni Erasmusra. Mi nagyon nagy érvágásnak tartanánk azt, hogyha hallgatók nem tudnának részt venni Erasmusban, illetve a felsőoktatás a horizontal. 2023. január 9-én az Európai Unió felfüggesztette az Erasmus programot Magyarországon. Ezzel több ezer diákot hozthatnak meg a külföldi cserediák programoktól. És a magyar diákság, illetve a tudományos élet is visszafordíthatatlan károkat szenvedhet. Filmünkből megtudhatod, hogyan szervezték alapítványokba a felsőoktatást, és hogy konkrétan kik jártak ezzel jól egyetemi polgárok tömegeinek rovására. De előbb nézzük meg, hogyan alakult ki az Európai Unió egyik legnépszerűbb és legemberközpontú programja az Erasmus Plus Magyarországon. Ma már rá se lehetne ismerni a Fidesz 2009-es európai választási programjára. Álljon meg egy pillanatra, ezek szerint a Fidesznek volt programja? 2009-ben még volt. Ebben a programban a Fidesz kifejezetten a felsőoktatás tandíjmentessége mellett szólalt fel, és rendkívül fontosnak nevezték a Cserediák programokat is. Az Erasmus szó szerint meg is említették, sőt, Gulyás Gergely kampányvideójában külön kiemelték, hogy a későbbi korvány szóvívő erasmusos hallgató volt. Gulyás Gergely 1981-ben született Budapesten. Jogi diplomáját 2004-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Erasmus hallgatóként tanult Hamburgban. A Fidesz Ifjúsági Tagozat delegáltjaként 2006 óta tagja a országos választmányának. Kormányra kerülve a Fidesz egy egészen más felsőoktatási koncepcióval állt elő. 2012-ben drasztikusan csökkentették a támogatott egyetemi félőhelyek számát, gazdasági szempontokra hivatkozva. Milyen szakok válhatnak Magyarországon a közeljövőben fizetőssé? Olyan szakok, amikre a magyar társadalom és az annak a képviseletét ellátó magyar kormány a közérdekében nem tart igényt. De mondjon egy példát: balneológia. Az egyetemi férőhelyek megkultítása miatt megalakult a hallgatói hálózat, és országos tiltakozások kezdődtek. 240 pontról beszélünk, akkor nem beszélünk arról, hogy 16 szakon anyagi cenzust vezettek Köszönjük. be. Olyan anyagi cenzust vezettek be, ami meg fogja szabni, hogy ki az, aki bejuthat még hozzá az alapon, azon az alapon, hogy mennyi pénze van. Jaj! 2013-ban aztán Hofman Rózsától elvették a felsőoktatást, őt magát lefokozták közoktatási államtitkárá, viszont hamarosan mégis az ő felsőoktatási programját hajtották végre. 2014-ben elkezdték csökkenteni az államilag támogatott férőhelyek számát, majd a kancellári rendszer bevezetésével az egyetemi autonómiá is egyre szűkölt. Ezt ismét még indokkal magyarázták, azt mondták, hogy majd a felsőoktatásban oktatásban a kancellár le tudja venni a dékánok válláról a pénzügyi tereket. Nem gondolom azt, hogy bármiben is a rektori vezetés és a kancellári vezetés más célokat fogalmazna meg és elválna egymástól, hiszen az egyetem fő célja, a fő alapfeladata továbbra és az oktatás, kutatás, emellett a betegellátás, az agrárkutatás és a termelés. Igazából a, a kancellári rendszer az egy háttérmunka, amely biztosítja ezekhez a feltételeket, a lehetőségekhez Állami. Fél a lecsökkentésének meglett az eredménye. Az Euróstat adatai szerint Magyarországon a 25 és 34 év közöttieknek alig harmada rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ez a harmadik legrosszabb eredmény az EU-ban. 2018-ban ismét fókuszba került a felsőoktatás a belpolitikában. Ekkor történt, hogy a ceu mint akreditált intézményt erődözték Magyarországról. Miért csalás az, ha a EU olyan diákokat hoz Magyarországra, akik különben más országban mennének tanulni? és olyan magyarokat tart itthon, akik a CEU nélkül már rég külföldön lennének. Miért csalás az, ha a CEU minden évben milliárdokat költ el saját, saját alapítványából az alulfinanszírozott magyar felsőoktatásra? Milyen törvény az, amit egy nap alatt vitatnak meg és fogadnak el? Emiatt a magyar felsőoktatás és az Orbán rendszer egésze keresztűzbe került. Ez a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, hiszen ezúttal egy nemzetközileg beágyazott egyetemet szüntettek meg. Ezután következett az, ami hamarosan az egész Európai Unióban kiverte a biztosítékot, az egyetemi modellváltás. A változást a döntéshozók azzal magyarázták, hogy az egyetemek gazdálkodása szabadabbá válik, hogyha kikerülnek az állami költségvetés békiója alól. A gyakorlatban viszont a modellváltó egyetemek nagyrészt ugyanúgy állami pénzből működnek tovább. A különbség csak annyi, hogy a közpénzzel most már intézményi kontroll nélkül gazdálkodhatnak az alapítványok vezetői. A mi egyik meglátásunk az az, hogy a hatalom kb. két évvel ezelőtt ezt a Kekva modellt a vereségre tervezte. Arra, hogyha elvész a kormányzati parlamenti hatalom, a gazdasági erőforrásokhoz való közvetlen hozzáférés, akkor a hátországokat a kekvákon keresztül életben tudja tartani. Az átlátszó már 2021-ben több cikkben foglalkozott a modellváltással. Adattérképeinken bemutattuk, hogyan szűnt meg szinte teljesen az állami felsőoktatás. Mára a korábbi 26-ból csak öt egyetem maradt állami tulajdonban. Ezzel párhuzamosan kiderítettük, hogy a kuratórium tagok 35%-a üzletember, és további 35% a kormányközeli, közeli személyiség, valamint az egyetemisták 70%-a alapítványi egyetembe került. A modellváltással kapcsolatban mi azt gondoljuk, hogy van helye a kritikának, és az egyik ilyen kritika, ami ugyanapokban a napokban ugye föl merült, az például az, hogy a kuratóriumi eh, tagoknak legyen egy meghatározott időtartama, tehát a, a mandátumunk eh, valamilyen időtől valamilyen ideig eh, szóljon, és mi fontosnak tartanánk azt, hogy a szenátusoknak legyen beleszólási eh, lehetőség abba, hogy eh, kit delegálnak, vagy javasolnak eh, az ágazat irányítás vagy a kuratórium irányába, hogy eh, eh, ki legyen kuratóriumi tag. Nemigen akadt olyan egyetem, aki ellenállt volna az alapítványosításnak, kivéve a Színház és Filmművészeti Egyetemet, ami emlékezetes megmozdulásokkal próbált ellenállni a modellváltásnak. Végül több tanár kivált és diákokkal megalapították a Friesefe -e Egyesületet. A Színház és Egyetem pedig Vigyánszki Attila vezetésével folytatta tovább tevékenységét. A filmművészeti egyetemen kívül azonban máshol nem volt hangos ellenállás. A legtöbb egyetemen a tanárok és a diákok is szó nélkül elfogadták a modellváltást. Kezdetben ugyanis úgy tűnt, hogy a hallgatók hétköznapjait nem fogja befolyásolni, hogy az egyetemek életfogyti kormány közeli emberek irányítása alá kerültek. Tavaly azonban az Európai Bizottság nyilvánvalóvá tette, hogy a modellváltó egyetemek ebben a formában nem vehetnek részt az Erasmus-programban. Ami az Erasmus ügyben történik a bizottság részéről Magyarországgal szemben, az elfogadhatatlan és tűrhetetlen. És hogy ezzel mi került veszélybe? Hogy mi is az az Erasmus? A felületes érdeklődő számára a program csak annyit jelent, hogy diákok ideóta utazgathatnak, viszont ennél sokkal többről van szó. Az Erasmus programot 1987-ben indították azzal a célal, hogy külföldi tanulási lehetőséget biztosítson európai diákok számára. Kezdetben 11 ország vett részt 3200 diákkal. Magyarország 1998-ban csatlakozott. 2014-re összesen 3,3 millió diák vett részt a programban, és a felmérések alapján 96%-ban elégedettek voltak a külföldi tapasztalataikkal. 2020-ra a résztvevő országok száma 42-re nőtt. 2023-ra az Erasmus Plus 4,43 milliárd eurót költött oktatási, képzési, ifjúsági és sportot támogató programokra. Magyarország összesen 16 milliárd forint támogatást kapott, ebből a diákok és gyakornokok 10 juthattak külföldre. 2014 és 2019 között több mint 52 ezer, vagyis évi 5500 diák és szakmai gyakorlatát végző fiatal vehette nyakába a világot. 2019-ben voltam Erasmus-szabadság Koreában, Szóvalban. Hatalmas váltás volt, de én nagyon szeretek a nemzetközi diverzitásban létezni. Tehát rengeteget lát belőle szerintem tanulni emberként is, szakmailag is. Ha tanulmányi szempontból nézzük, akkor nagyon sok olyan dolgot tanulhattam meg, vagy próbálhattam ki, amit itthon nem tudtam volna, nem, volt, nem lett volna rá lehetőségem. De térjünk is vissza az Európai Bizottság és a kormány küzdelmére. Az EU egyik fő problémája az volt, hogy életfogytig lanújtettek le fideszes potentátokat az alapítványok vezetői székére. A Transparency International kutatása rámutatott, hogy az alapítványokban nyolc miniszter, 17 kormányzati tisztviselő, három parlamenti képviselő, két európai parlamenti képviselő és hat kormánypárti polgármesterül. Azt szeretnénk, hogyha a magyar felsőoktatás komoly érdemi látható fejlődésen menne keresztül, úgy gondoljuk, hogy erre mind az új működési forma, mind az Európai Uniós fejlesztési forrásokból az egyetemfejlesztésre szánt több mint ezer milliárd forint az lehetőséget ad. A kekvákkal, strukturális szempontból, tehát lényegileg nem az a probléma, hogy kikadják a vezetőtestületet, hanem hogy egyáltalán van olyan szervezeti forma Magyarországon, amire száz és száz milliárdnyi közvagyont rá lehet bízni, anélkül, hogy akár a magyar választók, akár a mindenkori kormány elmozdíthatná, megváltoztathatná, elszámoltathatná az ennek a vagyonnak a sorsáról dönteni jogosult vezetőket. Persze nem csak kormány közeli szereplők kaptak helyet az alapítványokban. A kormány nagy lelkűségét jól mutatja, hogy két ismert ellenzéki szereplő is helyet kapott a kuratóriumok élén. Ezekre a tiszségekkel persze busás jutalom is jár, a kurátorok havonta legalább 23 millió forintot fizetnek haza. Mennyit? 23 millió forintot bruttóban. Mindezt úgy, hogy az átlátszó egyik korábbi cikkében leírtuk, az oktatók közel 40%-át ingyen foglalkoztatják az egyetemek. És miért dolgoznak ezek a tanárok ingyen? A legtöbben egyszerűen társadalmi munkaként gondolnak erre. Hányan lehetnek ezek a tanárok? Adataink alapján az látszik, hogy 403 oktatót foglalkoztatnak ingyen az egyetemek. Arányaiban a legtöbben az eltén vannak, második helyen pedig a Miskolci Egyetem végzett, ahol több mint 5%-a a tanároknak ingyen dolgozik. Bár a kormány azt állítja, váratlanul érte őket az Európai Bizottság levele, a valóság az, hogy az elmúlt fél többször jelezték aggájaikat a kormány felé. Ulyás Gergely az Európai Bizottság álláspontját elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte, majd azt mondta, lehet, hogy nem sikerül megállapodni a pénzekről, ebben az esetben az állam a saját költségvetéséből fogja az összöndíjakat fizetni. Dabracsics Tibor később ennél optimistább volt, azt mondta, hogy szerinte akár márciusra pont kerülhet a vita végére. A kormány ugyanis hajlandó a problémás jogszabályok módosítására. A Magyarország a tárgyalások során elért megállapodásokat és vállalásokat amennyiben akkor a szankciós a sor. Most 2023-as évre nincsenek veszélyben a mobilitási programok, viszont ez a 2024-es év szempontjából fontos, hogy a keretszerződéseket az intézmények meg tudják egymással kötni, és ameddig nincsen megegyezés, az intézmények nem fogják ezeket a szerződéseket egymással, aláírni, úgyhogy szerintem a legfontosabb az az hogy mi hamarabb meg tudjanak egyezni az ügyben. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy ne lehessenek ugyanazok az emberek, kuratóriumi tagok és kormányzati tisztviselők is. Február elején hat miniszter jelentette belemondását kuratóriumi tagságáról, az összeférhetetlenség pedig nyolc kormányzati tisztviselőt is érintett. Közülük négyen úgy döntöttek, hogy inkább a kuratóriumokban maradnak. Úgy tudni, hogy az Európai Bizottság a mostani aktásokkal szigorúbb szabályzást szeretne, ezért még mindig nem tudjuk, hogy mehetnek-e legközelebb külföldre tanulni a diákok. A fő probléma az, hogy óriási a szakadék a között, amit a bizottság elvár, és a között, amilyen rendszert a Fidesz szeretne kialakítani. Ők ugyanis olyan rendszert szeretnének létrehozni, amivel évekre be lehet betonozni a politikusokat az egyetemek élére. Az, hogy a... Kormány közvetlen politikusait, a minisztereket kiléptetik az alapítványok vezető testületéből, ezt a rendszert nem fogja megoldani. A kekvákkal nem az a baj, hogy miniszterek, kormánybiztosok, polgármesterek, parlamenti képviselők ülnek a kuratúrikokban, hanem az a baj velük, hogy ilyenek vannak egyáltalán.